Щонеділі здійснює богослужіння, зокрема й онлайн, протоїгірей Православної Церкви України Ігор Сава. Ще з часів карантину ми звикли збиратися в онлайні. По неділях ми завжди збираємось тут і служимо тут, в літургію. А кожен день о 17 годині ми збираємось в онлайні, ну, вірніше, я в прямому ефірі читаю молитви а всі приєднуються. Багато хто з наших прихожих виїхав за кордон, ну, тому що евакуювалися, тому так в онлайні ми і, і, і триває наша служба, ми молимось за перемогу, тому що без перемоги миру не буде. Ігор Совал з 1999 року служив при Девятій міській лікарні в Українській православній церкві. У 2018 році разом із частиною вірян вийшов із УПЦ. З одного боку, ми вимушені були вийти, а з іншого боку нас вигнали, бо наша громада одна з небагатьох, яка реагувала на події Воєнні події з 2014 року реагували як українська громада. Відбувався ну, пресинг такий своєрідний, да, що ми мовимося на українській на українській. Ігор Саба каже, коли разом із вірянами вийшли з Української православної церкви, почали думати, що робити далі. Почався об'єднавчий процес, об'єднавчий собор зібрався, Тож був історичний такий Процес образування ПЦУ Української церкви тепер вже суто юридично вже оформлено як справжня канонічна церква. І, ну, і ми ж тому вирішили приєднатися до української канонічної церкви. Процес приєднання до Православної церкви України тривав кілька днів. Для мене, як священника, сам процес виглядає так. Я повинен знайти єпископа, який мене прийме в своїй партії. Я поїхав до митрополита Олександра, і він прийняв мене до себе. І зараз я не являюся частиною його єпархії Переславської, Вишневської в Києві. Ну, оформили нашу громаду як юридичну особу, там з уставом, з, з, з, зі всіма от мене як настоятеля. Початку повномасштабної війни у Запоріжжі та області жодна з громад не виявила бажання перейти з Української православної церкви до Православної церкви України, каже єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій. «Це повинно бути свідоме рішення, бо коли щось робиться насильно, воно все одно інтеграється, бо воно штучне. Якщо якась громада захоче перейти до Православної церкви України, і для того, щоб захистити її право, можливо, десь ми будемо звертатися за допомогою, щоб захистити законне право громади на саме до якої конференції вона хоче належати. «Українська православна церква Московського Патріархата це назва більш побутова. Зареєстрована Українська православна церква на чолі з Олуфрієм, а також православна церква України на чолі з Епіфанієм. Тобто це дві церкви, але для того, щоб розуміти, хто до кого, і яке має відношення, тому вони і з'явилися Московський патріархат і Київський патріархат. За словами Владислава Муроко, парафії Української Православної церкви є у понад 350 громадах Запорізької області. Православної церкви України у 140. На підконтрольній Україні території розташовані 98 храмів. З них лише 12 це ПЦУ і там приблизно до 5-6 це греко-католики, там Римо-католики, все інше там виходить, у нас десь понад 70 це УПЦ ідеологічно, і ментально у ПЦМП це є частиною РПЦ. На окупованих територіях, до речі, де чия церква, ПЦУ немає, тому що ПЦУ було знищено в перші ж тижні, в перші ж дні окупації. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.